Eful Comisiei SRI, după lui Iohannis cu privire la protocoalele SRI, este foarte corect într în conformitate cu legea. Consiliul Suprem de apărare a nu a aprobat, prin hotărâ, Încheierea unor protocoale între Serviciul Român de Informații Sublinierei Direcția Națională Anticorupție sau între Serviciul Român de Informații Sublinierei ATNT și ale statului Sublinierei nu a stabilit, prin prevederile hotărârilor aprobate, atribuții suplimentare în sarcina acestora. Protocolele au fost încheiate fie la solicitarea Serviciului Român de Informații, fie la solicitarea celorlalte entități implicate, în baza unor prevederi ale legilor sau regulamentelor proprii de organizare sub funcționare, precizează administrația prezidencială. Eful Comisiei SRI, Claudiu Manda, a spus într-o intervenie telefonică la Antena 3C pozia administraiei prezideniale este corect. Comunicatul este foarte corect, intr în conformitate cu legea. Cei care pot decide procedura de declasificare sunt decidenii, respectiv parchetul de pe lângă alta curte ISRI. Dacă noi vom solicita acest lucru trei SRI, o să discut mentii mai din pe care o vom avea la comisie. Din punctul meu de vedere, ar trebui solicitat. Oricum, intenționam să facem referire la acest protocol. Punct paranteză închisă în acest moment, nu există acea hotărâre de guvern privind declasificarea. Nu cred ce cei de la SRI vor refuza să urmeze procedura de declasificare, a spus Claudiu Manda, la Antena 3.